Rejtőjenő trópusi pokol Bankrablás A viőport -E gránittal kövezett keskeny átjárójában ponyvával fedett teherautó döcögött ki, legfejebb 30 kilométeres sebességgel a belváros felé. A kamion fedetlen sofőrülésén egy csomó zsák keményi ázott kúpia alatt gubbasztott a vezető. Mögötte a ponyvallól alól hallatszott és beszélgetés. Valószínűleg munkások feküdtek hanyatt a jármű piszkos padlóján, és fáradtan meditáltak a közelgő tél mérsékeltebb munka lehetőségeiről. Vagy az is lehet, hogy állandó alkalmazottai valamelyik szállítmányozási vállalatnak, és ebben az esetben téren is biztosítva van a munkájuk. Ám az ember, lehetőleg ne adja át magát minden gyanakvás nélkül kézenfekvő feltevéseknek. Különösen marseille nem tanácsos ez a -e fajta jóhiszeműség. A senebíjé felső szakaszán kikanyarodott a főútvonalra a teherautó, és miután egy ideig a járda mentén döcögött, szép lassan megállt. A köd szokatlanul sűrű volt. Az autó közlekedés jóformán megszűnt. Csak néha tűnt fel egy-egy lapos fényű sárga ködlámpa, és vontatott siklással eltűnt valamerre. Vajon mi dolguk lehetett a teherautó utasainak ebben az elátkozott éjszakában a Live et Thomas magánbankház előtt? A punyvallat némán feküdtek az utasok. Valami üzemzavar következtében a teherautó négy fényszórója váratlanul kialudt. A sarkon túl egy rendőr húzódott óvatosan a hatalmas biztosítópalota kapujába, és figyelt. Mellette a falon ovális üveglap. Két órát harangoztak. A bank redőnyek isé felemelkedett, a teherautó egyik utasa hosszú fűtjelet adott le, valaki beugrott a ponyva alá, és a sofőr lenyomta a kuplungot. A hűtő megremegett, de a futólépésbe közeledő rendőr már hosszú füttyel süvöltött bele az éjszakába. A kamion sötét fényszórokkal és teljes sebességgel szágódott a senebién. A rendőr gumibotja belecsapott az ovális üvegbe, és ettől pokoli csöngés támadt a kerületi riadókészültségen. A sargon túl egy motoros járőr száguldott az autó nyomában. A bankrablóknak nem volt szerencséjük. A köd váratlanul oszladozni kezdett. A teherautó útját sorba megszólaló rendőrsípok és a motoros járőr revolverlövései kísérték. Betetőzte végezetül, hogy még mielőtt a régi kikötő zegzukos utca labirintusát elérhették volna, szembe kanyarodott velük nagy szirénázással a repülőcsoport hatalmas benszkocsi. A teherautó farap nagy félkörbe vágódott ki, ahogy hirtelen bekönyörödött az első utcán. Megszólaltak a karabélyok. A ponyvallól vékony cső bújt ki, és egy automata pisztoly felelt a rendőröknek. Tat, -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. A kamion szinte kétkerékre dőlve merészébe futott körül a rue Bertrand d'Abuaris járda szigetei mentén, és fékezés nélkül vette a dőme felé lejtő Rue Forbin torkolatát. A sofőr mellett ülő bandita csendben előrehajolt a szélvédőre, és megnyílt a tarkója. – Dobjátok le a karomra, dől! – kiáltott hátra a sofőr. Négy kar nyúlt ki, felemelték a halottat, aztán egy roppantest parabólája ért véget az aszfalton, és a nyomukba süvöltő rendőrautó derékbe vágta el. – a rűd el a műrnél! – Pierre, adjat bignek a táskát! Akit piernek neveztek egy 18-20 év körüli sápat fiú, átadta Bignek a táskát, és utána mozdulatlanul meglapult. Nem félt, csak valósággal elzsibadt mindattól, ami veled, és körülötte történt. Lassítottak. A el a műr utca, de nem épület határolt el, hanem hatalmas palánk, amely mögött ócskavas telep van. Leúráltok az autóról, és átvetették magukat a palánkon. A riadó autó legénysége sortüzet adott le, és utánok vetette magát. A sortűs csodálatosképpen csak egy ember tölt meg, a sofőrt, amint éppen egy vashordon ugrott át. Hatalmas szaltóval döngve a hátára bukott. Hárman rohantak tovább, Big, Pierre és egy sovány fekete hajú. Jóval elhagyták a rendőröket. Mikor a telek túlsó végén sértetlenül ugrottak át a palánkon, egy pillanatra megálltak big volt a táska 500 ezer dollárral. Jobb felé egy sárga cement zárta el az utat. A munkás biztosító egyik költözőhelye volt, ahol a kikötő könnyebb sérültjeit szokták ellátni a délelőtti ambulancián. A végleg felszálló köd mögött kivillant a hold, és fehérfénye végigfutott a ház esőcsatornáján. Az esőcsatorna lefolyóját egy vörös tégladarab támasztotta meg. Big gyorsan kimozdította a téglát, amely mögött vízmosta, mély odú nyílt meg. Ide tolta be az aktatáskát, a téglát újra visszahelyezte, és rohantak tovább. A rendőrök lépése már nagyon közel dobogott. A menekülés csak egy domnak kanyargó útól látszott lehetségesnek. De ez a szerpentin a For Saint-Gene citadellájánál végződött. Ide látszott a posztoló szenegálidalogosnak meg-megvillanó szuronya. Utána! Követték Biget őrült rohanással. Halt! Kuala! Dígvadullihegő melkasa neki feszült a Szurony hegyének. Be akarunk lépni a légióba! A poszt félreállt. Míg jóformán el sem érték a kaszárnya udvaron át a törzsépület főkapuját, mikor ismét felhangzott mögöttük a szenegáli kiáltása. – Halt! Kovála! Egy izgatott rendőrkapitány megmagyarázta a szenegálinak, hogy három rablót üldöz, akik erre futottak. A szenegáli biztosította a rendőrkapitányt, hogy este nyolc óra óta, mióta ő van őrségbe, senki sem lépett az erődbe. A kapitány rövid megjegyzéssel válaszolt a szenegálinak, és az, az egyetlen szócska, amely kizárólag francia nyelven tűrj el a nyomdafestéget, nagyon jellemezte véleményét a légióról, általában a hazudozásról, és különösen a senegáliakról. Aztán fáradt legényeivel megindult lefelé a szerpentinen. A szenegáli két karját puskájára támasztotta és köpött egy hegyeset az eltávozottak menet irányában. Megindult a szokásos udvarias ellenségeskedés a rendőrség és az idegen légió között. És ez alkalommal a rendőrség minden bizonyíték, a rablókra vonatkozó minden közelebbi adat hiánya volt. Kérték a kiadatását három embernek, akik az erődbe menekültek, de előző éjszaka folyamán a Live et Thomas cégtől egy aktatáskát raboltak el 500 ezer dollárral, amelyet Sir Gottfried, a Petróleum király helyezett letétbe másnap reggelig. Az ezredes sajnálattal közölte a rendőrséggel, miszerint hiányos ember folytán nincsenek abban a helyzetben, hogy a bankrablókat képesek legyenek felismerni, pusztán az elkövetett bűncselekmény alapján. Tehát közelebbi személy leírást kér. A rendőrség azt felelte, hogy három középtermető emberről van szó. Az ezredes válasza megint rendkívül udvarias volt felhívta a rendőrség figyelmét arra a körülményre, hogy a légiónak igen sok középtermetű katonája van, és legnagyobb sajnálatára, ilyen deliktumért sem módjában senkit letartóztatni. tartóztatni. Azért lelkiismeretesen átkutották az éjszaka jelentkezett három embert, de miután minden kétséget kizárólag megállapították, hogy sem a három embernél, sem a kaszárnya épületében elrejtett pénz nincs, közelebbi adatok hiányában, mint ez már annyiszor hasonló esetben is megtörtént,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 Megjegyezték, hogy gyerekjáték lenne elhozni a pénzt, ha olyan ember segítkezne nekik, aki ismeri a szép kombináció zárjainak rendszerét, és nem kell gyanút, ha megfordul este felé a házban. Ők az utcáról fedeznék az egészet, slamus apónál szerezhetnének autót. Ez és a többi is olyan zavaros volt előtte. A betörés, a robogó teherautó, a lövöldözés, és végül a Ford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 szomorú sovány arcával az őszi nap hűvös sugarai felé fordulva. Haftl, egy vidám, szeplős kis gráci fiú, miközben pisztránk módjára idekezett tolakodó bajtársaink keresztül a kondérba gőzölgő mánázsi felé súrrarni, nem is sejtette, hogy milyen furcsa végzet közeledik feléje Big személyébe. Észre sem vette, hogy a külső zsebébe előkészített okmányait Big két ujjal kiemeli, és ugyanakkor Pierre Lorien írásai csempészi helyettük.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 Itt kötözte be könnyebb sérüléseit, megbújt vagy két napig étlen szomjan, és a rakományból magával hozott tízezer darab kitűnő minőségű albán Blő cigarettát egy kínmozdítható kőlapará rejtette. Ekkor már nagyon meleg volt lába alatt a talaj, és Haftul elhatározta, hogy tabula rázát csinál. A nagy spondja, amely Dél-Franciaországban mindent letöröl a múlt táblájáról, ott állt a Kornis promenát kezdetén, és úgy hívják Fort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 Tíz hónapon át egyetlen cseppi sem hull erre a vidékre, és a hatvan Celsius állandó pokla méteres repedéseket feszít a földtestén. A pusztulás csöndje borul a végtelenség területre, mely mint egy roppant kazán feneke, megsokszorozva ontja vissza a ráhulló perzselő forróságot. A puszta hangúságát csak a hőségtől meg szomjúságtól veszett hiénák és sakálok sikoltva, üvöltve vágtató kis csoportjai törik meg. A nappali hőmérséklet tíz hónapon keresztül változatlanul 60 fok Celsius. Még a Tuareg hordák is ritkán tévednek erre a vidékre, de a légió útja Nyugat-Afrika felé itt vezet keresztül, mert ha a látszólag közelebbi utat akarná választani, a Nagy Atlasztó délre, akkor a Szaharán kellene átvágni a torony irántban. Ez nem kellemesebb, mint a giddipuszta, és jóval tovább kell menetelni, amit keresztül vágva rajta elérhetnék az egyenlítői Afrika választóvizeinek dús növényzetű vidékét. Egy eszkardon a második zászlóajból már több napja úton volt, hogy a giddipusztán átrendeltetési helyére érkezzen. Az eszkardon két pelotonból állt, egy peloton körülbelül száz ember. Minden századra jut hadnagy és két-két őrmester. Egy század ugyanis két szakaszból áll, és a szakasz korlátlan parancsolója az altiszt. Minden Eskardonhoz hozzátartozik egy kapitány, és a géppuskás szakasz nyolc gépfegyverrel, amelynek mindegyike egy összvér szerelményt képez. Az összvér jobb oldalán megfelelő mennyiségű őszer van, bal oldalán a gépfegyver speciálisan Afrika számára készítve, páncélzat nélkül, léghűtéses szerkezettel.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 És ember, állat egyaránt a végkimerüléssel küzd már is. Van-e joga hozzá? kérdezi önmagától a kapitány. Egyik embernek ahhoz, hogy bármiféle érdekközösség céljai miatt több embertársát ilyen boszorkány próbának is beillő menetelésre kényszerítse? Pierre szeme előtt már régesrét csak a forró, sötétszúgás vonul a környezet képe helyén. Jakerei és torka szinte vonaglottak a löktetéstől. Testét szúrta a por,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 és a hosszú fütt nyomában tovább szólja magát a szikesporba vonagló emberkígyó, és kezdődik újra az alternatíva. Menj vagy pusztulj! Namaszrumba Ki hinné, hogy Namaszrumbáig mindössze kilenc áldozatot szedett magának átkelési vámulagiddi a Az emberek nem is tudják önmagukról, hogy milyen erősek. Az emberi erők végső határát csak a legfelsőbb hadvezetőség tudja számokban kifejezni, kilométerekben, időegységekben, súlyelosztásban megnevezni. Igaz, hogy ezzel szemben az a hadsereg, amelyet Napóleon kiéhezetten és megfagyva hozott haza Oroszországból, egy sportegyesület díszfelvonulását reprezentálta volna a légiónak a ma kétszázada mellett, amely namaszrumbába érkezett. Ember, állat, ruha, fegyver egyformán szürke volt a portól, Szafatokba szakadt leróluk a felszerelés, és a katonák átlagos testcsúlya 47 és 55 kg között ingadozott. Pierre miután átesett az első nagy krízisen, szerencsésen megérkezett az oázisba. Louval való barátsága még jobban megerősödött, miután a lánytól kapott egy kis gészt és zsiradékot, amivel gennyes szemgyulladását éppen annyira lokalizálhatta, hogy ne vakuljon meg. Miután ebbe a szörnyű helyzetbe került miatta, még jobban csüngött gondolataival Valerikán. Erika volt az egyetlen, akinek indulás előtt megírta a címét, az új nevét és a századát, hogy levelet várhasson tőle. Azzal a határozatlan szenvedélye ruházta fel ezt a nőt, amelyel az emberek olyan konokul túlozzák el szerencsétlen cselekedeteik indító okát. Bigel és Tontonnal jóformán alig találkoztak. A két igazi bűnöző és az züllött úri fiú között tulajdonképpen sohasem volt őszinte benső kapcsolat. Csak a bűn hozta össze őket. Ami még azon felül néha Pierre közelébe kényszerítette a két embert, az a távoli közös jövő tárgya volt, az elrejtett 500 ezer dollár. Megfogadták, hogyha kiszolgálták az idejüket, együtt mennek érte. Ha alkalomadódik szökésre, akkor együtt szöknek. A másik kettő már régen elhatározta, hogy nem egyforma arányban fogják elosztani a pénzt, és ha adnak is Pierre-nek belőle, nem fogják túlzásba vinni vele szemben a nagy lelkűséget. Egymás irány sem voltak valami nagy bizalommal. Bég minden nap ellenőrizte, hogy Tonton közöttük van-e, és Tonton nem hagyta magára Biget, ha szabadnaposak voltak. Pierre-re pedig mind a ketten vigyáztak távolról. De volt valaki, aki mind a hármukra vigyázott. Az erős lopez. Lópezőr vezető spanyol volt. Mint bilincs és kötörő járta valamikor a falvakat, és egy ilkossági ügyből kifolyólag menekült a légióba. Nem feltűnően, de állandóan figyelte égetést, tontont. Namasrumba ligete jóformán formánk kizárólag katonai bázis. Pierre ide várta az első levelet Erikától, de hiába. Három hónap előtt jött el marseille azóta hiába várt levelet. Elkalódott talán a levél? Vagy lehet, hogy Erika beteg. Erika, Erika, életének milyen végzetes kísérő zenéje ez a név? Este volt. Az oázis hűs csendjében, néha távoli vadállatok hörgése hallatszott, és álmokból felriadt tevék felelgettek rá rémültem. A vad timián fűkesernyés mentolos illata nehezedett a levegőre, és a pálmák széles sötét levelei orkol összezördültek egyet tovaló podzó majom fürgeteste mögött. Észre sem vette a leányt, amikor melléje ült. Csak a hangjára rezzent fel. Zavarom, Vermő? Maga sem zavarhat, Lu. Kellemes melegség enyhítette a szomorúságát, ahogy a lányt ott látta maga mellett, és önkéntelenül megfogta a kezét. Lu hagyta. A markáns, kemény légionisták között valami megnyugtató társaságot jelentett neki Pierre színes lírai modora. Megkérdezhetem, mi volt az előtt? – Mondja! – kérdezte válasz helyett hirtelen Pierre, ahogy a lány finom arcába nézett. – Hogy került maga a kantinos szolgálatába? – Én segítettem megszerezni az engedét azzal a feltétellel, hogy elhoz magával. – Hogy bírja ki jött a sivatagba vált emberek között? – Lú nem felelt. Pierre már régen meg akarta ezt kérdezni tőle, mert feltűnt neki, hogy a lány milyen rémülten és borzadva húzódik el a tréfás katona tenyerek közeléből, és mondatai is sokkal finomabbak, választékosabbak voltak, mint az alacsonyabb néposztályból kiselejteződött kantinos négosloba frazeológiája. Miután a lány nem felelt, nem is kérdezte tovább. A gyarmati hadseregben nem szokás furcsaságukat firtatni, mindenkinek van titka. Az egész földrész forróságával, dzsungeleivel, mocsaraival és pálmáival maga a titok volt, anyagba formálva. A lány is szerette volna még egyszer megkérdezni, hogy a gyerekes külsejű vermót miféle balsós tornádója sodorta ide, de miután ő maga zárkózott volt, úgy érezte nincs joga a fiatalember bizalmához. Csendben ültek egymás mellett az afrikai égdermet sátra alatt, szívükbe bajsejtelmekkel úgy érezték, hogy ismeretlenül és egymás elől zátkózottan is jólesik csendesen megszorítani egymás kezét, és úgy ülni szótlanul. A csáttóhoz expedíció érkezik.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 Tizenkét napja. Azt mondta az orvos, most már rohamosan fog magához térni. Csak az első adta ilyen súlyos. És maga maga állandóan itt ült nálam? Ha szabad volt. Mondja, ki az az Erika? Pierre lehúnta a szemét és összeszorította a fogait. Sokáig voltak itt csendben. Azután ruhasúhogást hallott és egy jól ismert neszt mikor a sátornyílás felemet lapja visszaesik a távozó után. Még egy látogatója volt, aki betegsége alatt is többször felkereste. Von Strasser. magas Strasser magasrangú tiszt volt a német hadseregben, és ismeretlen okok miatt kénytelen volt megválni a szolgálattól, elhagyni a hazáját. Mint közlegény a légió második századában, és ha csak lehetett, oltalmazta a jóformán még gyerekpiért.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 A festőművészből lett csempi, saját szavai szerint úgy élt, mint a kék úristen bajol országba. Persze, haftalak fogalma sem volt arról, hogy Valis Manfred lepke úr egy sürgönytőriz a belső zsebében a következő üzenettel. Pierre Lorien néven törskönyvelt légionista okmányainak beszolgáltatása után a Joseph Morgan nevet vette fel. Ez a mi emberünk Ször Gottfried. Aftul Vallisszal feküdt a sátor hűs mélyén, hallgatta a rádiót, és két kézzel tömte magába a maniókalisztből készült jó ízű édes kuszkuszt. És mondja, a kedves Morgan barátom, folytatta Wallis taktikusan. Hogy kerül maga a légióba? egész rendkívüli kívüli módon, felelte az osztrák. Jelentkeztem a toborzó helyen. Na, igen, igen. Vegyen azokból az angol cigarettákból, és igen egy kis konyakot. – Valami lehetetlenné tette a helyzetét a társadalomban, nem? Uh – Mhm. -huh. feleltett Eli szája Haftl, aztán vett azokból az angol cigarettákból, és töltött magának konyakot is. Kintről összférek kordítása, hajcsárbotok puffanása hallatszott, és Wallis a mennyezetet nézve tűnődött. – Nehéz, fiú, az biztos, de majd lassan-lassan…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 Itt összenéztek egy jelentős pillantással, úgy, hogy a fiú nem vette észre. Pierre mindenbe beleegyezett. Közben kínzó tépelődéssel csak Erikára gondolt, és egyikük se vette észre, hogy fától fáigosan valaki figyeli őket, és igyekszik elkapni egyet egy szót a beszédükből. Az erős lopz volt. Szökés. Délelőtt volt.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 A tanár eddig még egyetlen lepkét sem fogott, ezzel szemben sikerült neki kis Huffelt újra kibékíteni, és a napról napra pimaszabbá váló kövér osztrákot újra traktálhatta a sátrába. Lassú, de biztos taktikával férkőzött a közlegény bizalmába. Nézze, Morgan, a szerencséjét csinálhatja meg, ha őszinte lesz velem. Maga fegyveresen összetűzött a márszai rendőrséggel, nem? Csak gondolkozzék, el is rejtett valamit valószínűleg,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 Az őr a sátrak frontális oldalán állt, tehát nem vehette észre a hátsó pontján keresztül kimászókat. Forstraszer kíváncsi volt, mit akarnak ezek. Lassan utánuk lopódzott jó távolról a földön fekve. Bikkúszott legelő, indián módra haladtak, kéz és lábfejükkel nagyon lassan tolva magukat annélkül, hogy a térdüket behajlítanák. Az összvérek közelében egy nyolc méter átmérőjű, több száz éves Adna Szónia mellett felálltak. A jobb oldali fékét vágom el? suttogta Big. Ti a két mellette állt? Rajta! Ebben a pillanatban hatalmas árnyék toppant eléjük az összvérek közül. Az erős López volt. Elvesztek. No, mi az, közlegény urak? Vócsú nélkül akarjátok itt hagyni a légiót? Ez ideig elégedetten élvezte a három ember meglepetését. Ha bárki más áll előttük, Big és Tonton bizonyára megpróbálnak végezni vele de szemtől szemben az erős Lopezzel semmi esélyük sem lehetett. Nekem most át kell adni titeket az őrségnek, mondta az őrvezető. Onnan a hadbírósághoz kerültök, és végül Stanley Poole mocsaraihoz megdögölni. Fel a kezekkel! És a revolvere már is rájuk szegeződött. Tehetetlenül álltak az óriás előtt. Lopezzel nevette magát. Na, ne féljetek, fickókáim! Én is veletek megyek. A Force Engine óta figyellek benneteket. Ott ültem azon az éjszakán mellettetek a padon, mikor jelentkeztetek. Régen tudom, hogy kik vagytok. Kihallgattam egy pár beszélgetéseteket is. fogva vártam, hogy mikor próbáltok megugrani. Eljövök én is veletek. Az 500 000 dollár negyed része az enyém, mert én mindent tudok, kuracskáim. Nos, menjek veletek? Tíz perc múlva von Strasser nyugodtan kúszott vissza a hálóhelye felé. Négy ember, lopott összvérekkel és készletekkel óvatosan csőtetett az ő bozótjain. Az elefántok tisztásán állt a mezítelen pikmeus egy fának dőlve. A lábujjait fel és lemozgatta a lágy homuszban. Egy méter magas lehetett, ormótlan feje volt, nagy hasa és görbelába. Tegezével és íjjával úgy nézett ki, mint valami torz ámor. Láncsája mellette állt a fához támasztva. A fehérekkel egy szót sem váltott. Mikor megjelentek a négy összvérrel, a törpe méltóság teljesen megindult előttük egy keskeny csapáson. Olyan gyorsan haladt, hogy alig tudták követni az apró pigmeust. Hajnara kiértek az őserdőből. A televényes föld arasonyra párájának fűszerű nyújtózásában elérték a tuburi mocsarat. Piros virágú olianderek, óriási kaktuszok, kávécserjék, Dúsjázmin és mi mimózasövények pompáztak a szívól zöldi szabol, de mindenütt borzalmas síri magányosság. Ez az ős erdő mocsora. A levegő és a víz mérgezett. Folytó kékködön keresztül ibója színűen boronganap, amelynek roppant hevétől izzik és forrazó lajosnak tűnő sárrétek. Állat nem jár ide inni, madarat nem látni. Csak nagy fekete vízi kígyók siklanak néha. És a bambuszfák bolyhos, kemény papírra emlékeztető levelei hallatnak valami furcsa zajt, ha megmozdítja őket az áthaladó kis karaván. Pierre szédül és émelyek. Ezt a kőköt minek hoztátok magatokkal? – suttogja López. – Mert minden tud – feleli bíg. Megértő pillantásokat váltanak. A pigmeus olyan biztonságosan jár a mocsár vékony ösvényén, amelynek két oldalán a feneketlen halál leselkedik, mintha aszfaltos úton sétálna. Valamennyien kisé rosszul vannak. Szeretnék valamit kérdezni tőled, Big, fordult Pierre a társához. Mit akarsz? Te szoktál erika levelet kapni? Igen, feleli egyszerűen.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 és szemben egy tisztáson feltűnt Jola a folyópartján. A pigmeusnak odadtak 40 mattakót, a kialkudott díjat, és a kis néger, kardjára csatolva részkarikákat, lándzsájával minden lépésnél maga előütve megindult méltóság teljesen visszafelé. A három cinkos összvéreivel bekocogott Jolába. Ez a pacifikált néger falu már nem rejtett rájuk nézve veszét, túl volt a francia határon.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 Ez volt útjuk fő célja. Az éjszakát szokott a falujába töltötték, és hajnalban ő felsége saját legmagasabb mancsaival ragadta meg a kormánylapátot, hogy utasait a sziklazátonyoktól és rokodiloktól hemzsegő Benúj folyón ellavíroztassa lokacsái. A magas partok között sellőről sellőre bukó sebessodrású folyón valóságos művészet volt kormányozni szédústönkből vágott ladikjukat. Szokota a csónak órában állt hosszú lapátjával, és biztos kézzel vezette őket a szírtek között. A víz mindenütt fekete pikkelyek körül gyűrűzött, és az ocsmán krokodílus fejek csónakjuk pereme körül lapultak össze undok csattanásokkal. Említésre méltó esemény csak egy történt útban lokottsáig. Lópeznek átnedvesedett a nadrágja a becsapódó habfoszlányoktól, és felemelkedett, hogy arrébb üljön. de közben megbillent a csónak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 Gyerünk, evez tovább, előre! Ő rémülten vezette tovább a csónakot, és egy krokodilus a közelben már megpillantotta a szerencsétlenül jártat. Estére sába értek, és éjfélkor már útban voltak Lagosz felé a kanóból közlekedő vonattal. Az utolsó forduló.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 A terméskőgált körül sűrű, mocsokhalmokat hinbált enyhén a dagály, homályos üvegű lámpák pislákoltak mindenfelé, és az utcai lacikonyhák sokféle kocsvasztása rossz szaggal a kínai és arab szakácsok főzőkanala körül. A hajóállomás vendéglő teraszán citerák és sípok nyekerektek. Big hirtelen megkapta társakarját és berántotta egy falmi jedés mögé. Közvetlen közelükben von Strasser és Pierre haladt egy fehér sapkás emberrel. A két bandita jól ismerte ezt a fehér sapkást embert. Fán szel volt, egy hollandus, aki pénzváltó és menetegy tartott fönt Lagoszban. Előző napon ők is tőle vették a jegyeiket. Jó messziről óvatosan követték a három embert. De érted, Big, hogy a fenébe került ide ez a tubrúi mocsárból? És ez az átközött német is vele van. Valószínűleg tovább a fiút, és most osztozni akarnak a dollárokon. Te! Ezek is most vettek russell két élet a hónapi hajóra. Itt fognak maradni, mondta határozottan Tonton. Pierre és von Strasser beléptek a kikötő egy jobb vendégfogadójának kapuján, és elbúcsúztak fán A két bandita gyorsan tanácskozni kezdett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 A nagy karantén! Másnap a fogadóban egymással szemben ültek Louis és Pierre. Forstraszer tapintatosan magukra hagyta őket. Most búcsúzzunk el, Kitti, mondta Pierre rendes nevén szólító alányt. Magam akarok elmenni a rendőrségre jelentkezni. Akkor is ezt tettem volna, ha nem találkozom magával. Nagyon tisztán és világosan látok mindent.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 Végre megcsókolták egymást. Mi alatt Kitty a postára ment, Pierre és von Strasser végzett a csomagolással. De alig, hogy leültek kifolyni magukat, megjelent a gyerek és levelet hozott számukra. Nagyon leköteleznének, ha Marseille-ben egy megbízást intéznének el a Wise Star Line-nál, levébe. Kérem, keressenek fel a fogadómba, ahová boly elvezeti önöket. Őszinte hívjuk,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 Jobbra tőlük egy arab feküdt tenyérnyi kiütésekkel, lehúnyt szemmel lihegett, és minden ízma remegni látszott. Forstrasser átérezte a teste forróságát, úgy tüzelt. Egy hatalmas matróz azt üvöltötte időnként örögve. Ágyő! ágy! Ő, ágy ő. Azt hiszem, mondta hidegen Forstrasser, innen már nem jutunk ki, kedves barátom. Nekem ki kell jutnom.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 még különösebb bonyodalomnak tervezte a sors, hogy éppen ő mentse meg Pierre-t. Ő, aki ide juttatta. A sárgalázatta az ötletet. Ez a betegség csak szunyogok útján fertőz. A beteg árnyeműje nem veszélyes. Mielőtt a halottat kiviszik, a saját gyékényükbe csomagolják be őket. Mindegyik egy-egy henger lesz. Pierre gondolkodott.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 A nap már közeledett legmagasabb állásához, és ötven fokon felülé lehetett. Elviselhetetlen hullabűz özönlött a tete fölött. A két öreg sírású bágyatta nült a domboldalon a napsütésben. Várjunk egy fél órát, mondta ez egyik. Akkor a nap éppen idevertít a domb árnyékát, és könnyebb lesz mozogni. Gyere! A hangok eltávolodtak. Várt azután egyetlen gurulással kigördült a gyékenyből.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 és a fiatalember ember azonnal a postára ment, ahonnan sürgőnyt adott fel. Monsieur Thomas Marseille Canabier 21. Fél év előtt eltűnt táska, a mű munkásbiztosító sárga épületének esőcsatornája alatt egy téglával zárt üregben van. Lorien. Mikor kilépett a posta előtt zajló emberáradat rosszagú torlódásába, nagy-nagy megkönnyebbüléssel gyújtott cigarettára,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 a lopás napjától egészen a lepketudós vál és szomorú tévedéséig. Gottfried, mint általában a petrólamp spekulánsok bírt némi érzékkel a romantika iránt, és megtalálta a történetményen azt az el nem mondott motivumot is, amely Kitty előadásának halk melankóliájából rezgett ki, mikor Pierre-ről volt szó, a Duburi mocsáról és a lagoszi fogadóban lezajlott őszinte párbeszédből.